arufu of a nice offering ya tampio inayokubaliwa Bwana wakati alimaliza kujenga wakati alimaliza kuweka kila kitu katika mikakati Bwana aliyotaka na maandiko yanasema hivi First and when the Lord smelled the sweet aroma And the Lord said to Ishask, I'll Lord again cast the ground more no, for man's sake. Hallelujah. I think I should preach to myself because he will judge you yet it's mine. Hallelujah. I say from the one God, it's not ours it's mine. Hallelujah. And loose no akaambiwa na bwana toka akatoka akatii wakati ya miti maandiko inasema hapo atakaa na Bwana njenge marabao hapana atakaambia atoe sadaka hapana alipoona Bwana ametenga maandiko inasema akawekelea sadaka akaitegeteza vizuri zile zilizo kukubalika zile za maana zile zinazostahili mbele za Bwana akaziweka pale akawakisha moto na Biblia inasema harufu njema ikafikia Bwana akiwa mbinguni akasema nilimaliza dunia wani sapeni ni nini kinaendelea duniani? Dunia niliangamiza kwa sababu ya dhambi. Ni nini hiki kinafurahisha katika dunia? Mathayo anasema na Bwana, akasema kabla sijaende kuangalia ni nini kinanifurahisha duniani. "Are will to speak to my soul, nitaiongeleza nafsi yangu." Akaongea na nafsi yake akasema nini? Akasema, "Mimi Bwana, kama vile ni sivyo, sitawahi angamiza dunia tena kwa sababu ya uongo wa mamandamu amen haleluya is not speaking to anybody. Hallelujah. Sometimes our hearts sense, if we move a step to praise God, God will speak to himself. Atasema kwa sababu ya Boniface, hiyo kijiji Kwa sababu ya fulani, roho yangu itaungua milele. Roho yangu italia milele. Maana wakati roho ya Bwana inaungua, maangamivu yanakutwa. Wakati roho ya Bwana inafika mahali, inaanga alia bila watu wanatenda inaangalia uovu ulio katika mioyo ya watu roho ya Bwana inaumia lakini maaniko nasema wakati noa alichoma sadaka ikakubalika kama hatutakuwa atu, waaminifu Bwana atabaki mwaminifu kama tutahachi atabaki kuwa Bwana na kama tutamkana Atabakia bwana maana awezi tukana so let's see Why is God making a promise to himself alielewa ya kwamba nafsi ya bondwas kwa sababu ya shughuli mingi kwa sababu ya mambo mengi anaweza zahawa kaenda nje usahihi anaweza zahawa akaashi anaweza zahawa kaenda nje mbaya na kwa sababu hiyo maalum inasema akafanya hahadi na yeye mwenyewe Now try that she make a promise to himself? because God is the same yesterday today and forevermore he remains the same Hallelujah Wapendo tunaweza hasa siku ya leo Wapendo tunaweza enda Yesu mpendeza Bwana Wapendo tunaweza sema tuanzie leo tusiambudi Yesu Kristo tuambudie Mungu ametokea anajua kwa mifasi ambayo very powerful na hapo mahali Number 1. Atujui ulikuwa unafanya nini? Number 1. Atujui ulikuwa unalia ama ulikuwa unacheka. Atujui kulikuwa na furaha ama huko na furaha. Atujui ulikuwa umekasirika ama ulikuwa umefurahi. Atujui kulikuwa na madhaso ama kulikuwa furaha. We don't know. Hallelujah. Lakini wengine tunasema kulikuwa kuzuri. Ah, Uliza wamama kuna maadi yanatikana na nono kanarusha alumi. Teke. Ujui inarushwa kwa sababu amefurahi, ama inarushwa kwa sababu analia, ama inarushwa kwa sababu kichwa inauma, ama anafanya nini? Lakini kwa sababu hapo ambapo God believe akiwa hapo katika hiyo maadi, we all believe he is safe. We all believe she is safe. Si ni kweli? we all believe hallelujah somebody is believing with me hallelujah hallelujah can that place be where god put know? inawezekana iko hapa nipo Mungu aliweka Noa. Atujue hizi siku 40 Noa alikuwa anafanya nini? Atujue alikuwa amekasirika. Atujue alikuwa anavurahi. Atujue alikuwa anaumia. Atujue alikuwa ananjaa. Atujue alikuwa anapitia nini? Hizo zote atujue Kwa sababu gani? Hakuna historia ya mahali Bwana alimweka. Haleluya. Na kwa sababu historia why God is speaking to himself. Somebody Yesu makofi mazuri. Ni kubantu Wana Yesu how much unapitia sahihi. Haleluya. natafuta suluhisho mahali kooni naiko hapa karibu ama mahali huko sahihi unazikia mambo yamekuvinya, unazikia mambo yanaenda sawasawa unazikia una hisi unasikia unazikia umeshiba ama ndiyo mahali Bwana alikuwa ameweka Noah ama ndiyo mahali mtoto anakaaa kabla hajazaliwa ama ndiyo mahali siri zimevicho haleluya juu pale tuseme katika ile tumbo safina ndiyo tumeigeuza ikakuwa tumbo maana sisi hatukuingia kwa safina yoyote wengine wametoka mahali kunaitwa Geti mahali very dry hakuna safina hata wajui nakata mna gani tuseme ni hapo kwa hiyo tumbo noa kaingia katika tumbo akiwa pale hiyo historia haikuandikwa chochote maana hakuna chochote kiliwekwa hatujui kulikuwa na mna gani maybe that is where you are today unjui utaenda hivi au utarudi hivi au unatasimbea bele utageuka nyuma ama utasimama mahali pamoja ndio sababu leo ninakuja kumvunua macho uangalie ya kwamba respect where you are apadhani mambo lipo maana waliobaki nje ya zavina waliokaa nje ya savina maandiko nasema waliangamia kwa madhuliko yaliyo nje haleluya inawezekana to be your crying before god today you are crying before god but god has to you from the destruction that is outside your environment. Amen. Hallelujah. Kwa And see if you read yanasema aliingia yeye na kwa sababu walipokaa pale ilikuwa mahali pa mateso tulikuwa na kinachoni na fulani na fulani na huko tulicheza mbona tunafungiwa mahali pamoja walipokaa pale haikuaburaisha lakini noa alijenga sapina ya imani ili ajiviche mahangamivu yaliyo nje Amen. Hallelujah. And some of us may be struggling to get out. Hallelujah tunaweza kuwa tunaangana kutoka tunaweza kuwa tunataka hapa sitaki kukaa hapa sitaki kukaa kumbe ni sabina bwana anakuficha maangamiko ya yaliyowekwa kwa ajili hawa wako nje mngiwambie hivi if you can remember my words whatever will insist from god and is not according to the will of god bwana atatupea ili tuaribu bwana atatupea ili fanye nini Atakupea si kwa sababu lakini sisi ni watoto wake. The mother insists. Bwana nataga hiyo gari. Bwana ni bariki John na gari. Ukabariki Pius na gari. Hata mimi leo sitoke hapa bila gari anakupea. Ukitaka ukifika pale nje unafanya accident unakufa. Hallelujah. Because we are the children of God. Hallelujah. So today I learned something. Nikaifundisha wazangu hapa Wakati alikuwa pale, historia ilikuwa ikifunua jochote. Wewe, juice, wamefama Biblia, simemaliza juice. Tandie. Kuliongezeka watoto. Kuliongezeka Biblia. Nobody said jochote is quiet. Kumanya mazini. Amanya masiwoni. So, maybe wherever you are starting today, this way God wants you to be. Ready? Amen. Amen. Bona esu Touch somebody tell him I'm waiting for my birthday. Nasubiri siku zangu ya 40. Tukianza mwaka about patience in God. Hallelujah. Bona esu asifiwe akaumba akafanya akafanya patience in god it's waiting until he does without bothering him to do it today Hallelujah Mungu asifiwe kwa kuna mama wangu hapa Bwana kama ubadilishi mzee Mungu atabaki Mungu umepitia tu of that sacko Bwana lakini atabaki kuwa Mungu for whatever we ask from God he will give us like according to his will hallelujah amen hallelujah amen bona esuasipiri na zai msa msa zai out of the eight uh Naanasema ile siku nitatoka kibira. Hapo mali umefika hapo sai, kwani nadhani inawezekana? Hallelujah. Change is not win. When... a class tulienda tukifundishwa about leadership. Leadership is not about the people who follow you. Leadership is about the people whom you people who make follow Christ. Hallelujah. Paulo akasema nilifuateni Vile mimi ninaenda Vile mimi ninamfuata Kristo kwa sababu niko na shida ya kuona vile Kristo alivyo kwa sababu niko na shida ya kuelewa Kristo anataka nini lakini mimi amenifunulia nikaelewa kwa hivyo mimi nikikanyanga nikanyangeni vile ninakanyanga maana siwaangalii mkiwa katika nyuma shauli yenu mki huko nyuma shauli yenu wale wanaotaka Wanifuate vile mimi ninamfuata Kristo No. Hallelujah. Amen. Now yield to Jesus to either injustice to accept where you are and make it better. All terrible things. Hallelujah. Amen. Bodhi Yesu akubiye. Ndachikumbiye. Never. Never. Never leave a life of regret usii white is baisha ya kujuta haleluya je kwa nini unataki kufungua biashara mpya je ni kwa nini kama si maji ningekuwa let me surprise you people are too busy with your problem nobody cares about your problem hello any people are too too their problems Nobody cares about your problem kwa nini unataka ngohubiri kile anania amelifanya na utapata ndio kile pastor kwa ni kwa sababu amenifanya na ukikuja hapo unanipata mijingoa wala bila unaniona unadhani niko na waziwazi vile umeumia wewe to where <laughs> you are make it better or stay there and regret forever choose to choose where you are All the credit in that place after all out of God. Hallelujah. Yeah. One yes I see Hallelujah. In my pain I believe God has purified a house. Bari may secure me from destruction. In my pain I know that the Lord is purifying a house of a He can secure me from destruction that has come to consume the whole aura. Kama Noah aligenyana, angejirushia inji ya dirisa, aingie kwa maji, angeangamia kama dunia ile nyingine. Hata kama mahali niko kunauma kidogo, hata kama mahali niko si okema vizuri, lakini yeri nikae hapa. Maana pale nje najua kutaungua, kutaua roho zetu. Pale nje kutaangamiza nafsi zetu. Hei ni nivumilie hapa siku ya leo. Glory to you today. Bwana Yesu asifiwe. Kinu? Na urumia kanisa sana. Watu wangu, upotea. Kwa nini? watu wangu upotea kwa kwanza maana mbona nijui mimi ni mhubiri mkubwa wacha siku nitakayo fungua kabisa kusema kweli unjui hupili hapa alo kujaji wa mataa ya ubiri alo na vikaka za hadamu sio alidai fungua kabisa ukujue hello Amen. Do you to make here better so that you can prepare tomorrow for you? Noah alikubali kukaa katika sabina na wanyama akaamua nitaishi nao mpaka siku Bwana atakayotaka na siku Bwana aliyotaka maandiko nasema akakanyaga ardhi Nitaenda mahali ninataka kwenda. But I must first make here the best. Hallelujah. Really. So point number one make your residential place the best. Ya sababu ng'a nasema hivi. Nauliza maprogrammers na huduma kama katika familia yako, kama mmekosana na mzazi na bibi, please notify us as Na mapema sana. mimi kama Nikolasi, na, mbibi, jolo. na, malabao, na Because we are saying to tell you make your place the best si si kabenzi nafikama six ukiongoza mbibi si peer hallelujah now when you make that choice to make where you are the best what happens when you make a step dwana anasikia harufu jema ya sadaka yako ya shukrani na ninaoomba na sipati where is the problem god hallelujah You know if you never understand to work with God, to work with God, God will never walk with you. Kila wakati na na hapa leo, mkapi. Punga mbili. Punga mbili. If you live in the wrong way, you get the wrong results. Hallelujah. Mwe mye baada ya punga mye zidati, kwa sababu ya others. Because we be doing it the wrong way it does not matter how long you need it the wrong way Bwana hata kujibu Halleluya Na mima ma yuko until today I'm still supporting kufanya kazi ya Bwana the wrong way because whether I do it the wrong way niifaji sana ama kidogo hakuna kitu nitalipwa Kusemwa mwingine aliendea dapada Yesu kumwambia Bwana Bwana jina langu itatangwa akamwambia mimi sikujiu <laughs> naitwa nani akamwambia naitwa bow university akamwambia jina lako huko haiandikwa hapa akamwambia Mungu yale mapepo nilitoa yale miujiza nilifanya zile vitu nilifanya it did not matter alifanya kazi aina gani haikujalisha alitembea na Mungu miaka ngapi haikujalisha alifanya kazi ya Bwana miaka ngapi lakini aliifanya in the wrong way following the wrong motive that's why he got the wrong results haleluya amen Bwana means toka he weekly means toka dali ndijua na miaka sahihi naelegea bibitini kwaogo iko hiyo bibitini i was doing the wrong class nakujana ngoja subject ya biology kumbe nilitoropiwa wale tulikuwa tunasoma textbook the enemy of the people kumbe nilikuwa na revise kitabu nilikuwa imetolewa and kasela bas Hello. Na unajua mimi nimechelewa sana. Maana nimekaa nyaka biliki. Paulo alikudua mgawa angatema we? wapema nimejua kitu mniombe sana baada ya kuhubiri hii injili sana baada ya kuambia wengi waokoa nikifika kule mbele nisipaje kukiwa tumefungwa sijulikani maana kama sitaelewa haijalishi watu ngapi wataokoka after all i tell you today go can you say ni versu kikiwe kichabu, kikiwe mzimi mtume wake lazima ufike so anaweza tumia njia yoyote Hallelujah. Hey, Pastor Leo God wanted to use me. And this week has been telling me Chorus go da acha kumanganda huku acha kukimbia kimbia huku acha kuenda kando kando acha kuingia katika njia acha kupita huku na kule acha kukimbia pale na pale acha kutembea katika ndambi hii ukienda hii nyingine acha kumangana na mapepo na mashetani huku na kule ambaye anagufunga can't lose to god just drawn ya god can't lose your maker see under the cover of your maker Wow. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ana sasa biozi ila kadiri Let me show you an example. Uh, au watoto watatu wanazaa watoto wengine au wengine wanazaa wengine na katika hao alizaliwa mjukuu wa noa kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Nimrod in the book of the Genesis chapter 10 Biblia inasema kijana mmoja alizaliwa mjukuu wa noa alikuwa anaitwa Nimrod Nimrod akawa shujaa sana akakuwa mwenye nguvu na akakuwa na mamlaka kubwa na akabiliki Nineveh na wakati alimiliki michi mingi, the past time alifanya. Tantua ya kwanza aliyofanya, alifanya nini? Alienda kujenga babeli Kwa nini alijenga babeli chini akaweka matofali yaliyochomwa na akaifunika na ladi. Kwa nini alichenga hivyo? Ili kama Bwana atanyesha mvua ingine Lord. Bwana Yesu Now he is noa building an ark Anasema nitawaachia Bwana mpaka wakati atataka. Ia is his gigantic child Anacheka mnara niwapo Bwana atajaribu kumwangamiza tena hapo ak akijaribu ak ak ak kimbia pale. Sometimes when we are building these arts, mahali tunachojitengea tumejenga ili tuangamie. Hallelujah. Maandiko na alikuwa serious maana alikuwa shujaa mkuu. Mimi ninazama alajenga akijenga Mungu alijua mbinguni akaangalia akaona hao watu dunia tena Hallelujah Amen. You know sometimes maisha ya kujenga maukuta Hallelujah. Amen. Nikona ukuta inaitwa kina and fulani and fulani. Hiyo imenizunguka kwa sababu naweza ingia kanisani saa 5. Jaribu ni nguze uonyeshwe na kina fulani. Minara yote tukimaliza kuijenga, maana ile chapter yeye ndiye alijenga hii na kwa sauti zikarimbika akaenda kujenga ni nawi mnara uliokuwa wa kwanza kuinuliwa uliokuwa na dhamia ya mtu mmoja mahali pa kujificha haleluya bwana yesu asifiwe na sasa daudi akaiangalia hii roho you know sometimes rebellion rebellion ni mbaya haleluya how shall light do eat manika nasema nini akasema nikikimbia jumbi gudi unaishi nikishuka chini kuzuiibu hata huko huko nikienda milimani unaishi pale hiyo katikati ya maji unaishi pale akasema sasa nimetawuta mnara ulioinuka kabisa ambao huo mnara ni Yesu Kristo for Jesus is the foundation that i will rely myself inside Hallelujah. watu wangu niongelesha wakati hii wiki ambazo sizielewi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana, kwa nini yatetii hivi? Kwa nini haifanyiki? Aka ikawa mambo mengi ya, ya ajabu, anayafunua kwangu mpaka na jioni nikiwa mchika. Kwa nini? Kwa sababu akili ya mwanadamu ni kidogo nicheme kidogo mbele za Bwana. Hallelujah. Amen. Show number 1 making it better. Number 2, build. build it. Hallelujah. Number build it. Amen. Wakati Noah ameshuka katika safina, nani alimwambia jende madhabahu? nani alimwambia jende madhabahu? Nani alimwambia Atue sadaka nayo kubadilika? Let me tell you something. Alikuwa amekula sukuma jana akakula kapechi na leo hakula kitu. Haya, na wewe unahusiana gani na Yesu? Mm. Friend of mine. Kuna wakati nilishuka hapa kesha. We are not doing our selves, we are doing other people. Lord. Nilikuwa kijana na sasa mimi ni Sijawai wana msengenyaji anaye kuiloromu. There are some spirits that cannot be shared. Baadimi nasema nini? Bwana hata shiriki utukufu wako na wanadamu. Haleluya. Wao umejaza ha. Kile ndani alilivanyia, hiyo roho yangu hata tukiingia mbinguni ni mbada, hata ingia nae, siwe hutaingia mana mbwea wamepata sehemu ndiki waangani wamechenga biliota mwana wa mtu atapata wapi makao amen no did not mind what happened before alikuhiweka kile kilifanyika hapo nyuma alifikiria ni nini kilifanyika the first step alipotoka sabina. Alichenga mazabao. Mazabao waka. Inuka. Paka waka kwa sabina alijenga madhabao madhabao iliyowaka madhabahi iliyinuka mpaka Mungu akaongea kio juu Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Can you rise up today? Le He fasouelewi kile nimekuwa ninapitia Yesu. Nimekuambia hapa ndipo Bwana anitaka ukingi usianamie. Hallelujah. Eh hey, John angekupea hizo za sanaa hizo umvumbemwomba angekupea wa ngamie. Faide ingekuwa wapi? ya kuokoa kwa maangamizo aliopekea hiyo njia. Na kwa sababu hiyo sasa, this year I am going to build an altar for my God. And I must make sure I will offer an offering. Wewe, nikuliza swali. Hiyo siku Noah alikuwa anatoa sadaka, watoto wake walikuwa wapi? Marafiki walikuwa wapi? Hakuna mahali wanaonekana, kila mtu alikuwa amechoka maisha ya zadina kila mtu alikuwa anatoka maisha ya kuumia na wakati walipata nafasi ya kutoka nje kila mtu alitoka akiendanga kila mtu alitoka akijiokoa i may not need you so much my friend i may not need you so much nani ninajua nadhani mtakutegemea niishi ninajua nadhani mtakaa chumi nikubembeleze tuishi bila hasha i will not need you this year i have needed you more times in the last year lakini sijapata msaada sana leo hii acha na nataka nijenge madhabahu ambayo nikipiga magoti bwana na nisikia and that should be atypical for everyone bye bye yanu wanadamu wacheni niwaambie roho zetu zitakapounganika na bwana ndio tutafunuliwa kusudi la bwana lakini kukimbia hmm. kukimbia kukimbia it ain't nowhere haleluya bwana yesu asikie acha kibambiye Shetani na Shetani amejua kututumia sana. Azaw sisi tulioa Eden. Na wale watu wamepimika sana. Muulize. Leo akikwaza na Pius tunakutana naye kesho atakuwa amevura. Nadhani amevura alishwa na yule Pius. Kesho tunapata ni bidjodi. Kesho ukuta tunapata ni maji. Kesho ukuta tunapata. Wao huoni ni Shetani anafanya kazi. Do you see it the devil? Hallelujah but fortunately this time round I'm brought working with you I'm working with the God Mara mingi nimenang'ana bio sisi wangu niangalilie ndio niangalilie kwa mbinguni kuna sema aje ananiletea ripoti ningevuta kipume aitoki kwa Mungu jioni yendo niangalilie leo nadhaa kwenda niangalilie nione kuna nini nikuche nayo maana nikukuta na ripoti inayotoka juu mbinguni Bwana atatenda Haleluya. Mwana Yesu asibiri. Unajua sasa wameanza kukashirika. Na sisi tutakujua. Na sisi Haleluya. Mwana na 2. Wakaenda kuangalia nje. Wakapata ni nzuri. Iko na maziwa, iko na asali. Na buku Bubu kwanza hata alipokuwa amedangaje, alikuwa amenena kweli. Lakini wakasema nini? Tumepata huko wana wa nani aliwaambia akatafute kama kuna wana wanaki Kwa sababu wale watu walitumwa, walienda na macho ya mwili. Haleluya this year i'm not sending anybody i'm going myself eh hey, haleluya sina kumbuko kieniambia tukae hapa na hadha wengine hawakuwahi kubandi kwenda Yohana nani ana waganti komboleo a tabaka kabisa wana waanaji wa na zainu kabisa sometimes unaweza kuwa umengangana na mtu yu, na hiyo hiyo hadi aliona kuna mapepo maishaitani na maroma makubwa yanazoililia watu kubika pale na I shall keep up I'm not giving up I'm not going to surrender I'm going a lot. Pangaleni. Mboneni Yesu asifiwe. What a plenty we go in a hot trip. Fikienda si sote wazwazee. No, injie yes, what happens. My brothers and the book of Haggai chapter 1. Bwana tukipanda Tuka mingi tukapona chaji. Bwana tuliyomba As far as you are going as a team to the work of God, utapona chaji. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe hao decision salvation is true and your god hallelujah mwana yesu so asifiwe bonapo tume ya ya ambia watu leo kujadi mtubu ukitoka bale inasikia kiulizana kweli njone anakoanga mgupi hapo ama leo dia This a point chic code and pure and holter for your soul. Hallelujah. Bless us with peace. Romans Romans Romans Romans 2:12 Romans 2:12 So when you are free you come to church Haleluya. Mm. Nakumbuka wakati mmoja bontsea yeah. mtu akaji. Ana ndio ulikuwa tunamfukuza hapa. Mtu anje wende nyumbani, imebika nine. Hapenda unajua na rada kunakuta. Bwana anataki hiyo sadaka. Haleluya. Anataki hiyo sadaka. And because you are you are free, you are suffering, wapa pereza Bwana. Na ajikupea kazi. God does not want you to give me your free time. He wants you to give yourself to offer yourself as an offering to God. let me tell you this for free. I bet nina kama wewe ni wa Sunday haipeti juu Sunday is 3 hours mwalimu afundishe mhubiri ahubiri praise siji ni na unakuta saa 5 lakini kama unaomba Sunday what else can you do better na nini extra hakuna haleluya i want to meet you on Sunday night i want to meet you on Tuesday night Siamia Bwana hapa. Sitoki mbele zako kabla hujani bariki. Siami karibu nawe kabla hujani bariki. Ukifanya hivyo Bwana na wamekana. Open your soul. Keep Get out of that cocoon. Get out of that group. Toka katika hicho kikao, hapa utavuta Bwana over your soul. <tos> Haleluya. Mwana Yesu asifiwe. Hello John. What must Amen kesho utakuwa around hmm. siku around niliingia ku Kanaani ka niliingia ku Kanaani Monday na Bwana amenianiambia nisitoke mpaka mjibu plus our brothers that I want to walk with this here Mungu azidiwe sasa kama uliingia Kanaani Monday hiyo stories za hapa na pale na pale zinatoka wapi hey kila yuko wapi na naya kukukona tumezoana next week but one because nikokatononi na stock days week there is a testimony brothers about the half hallelujah amen bika sim sahi aleko wapi nikomba niko hapa brother ni nini baya ila mapenzi amenifanya ulikab ukifanya nini hallelujah Zakaria inasoma nini? Inasema wewe ndugu, ni nini mbaya na wewe? Ah, situi, let me read. Zakaria. Zakaria, let I'm me read. Hii maandiko ile iko inasoma jana. Inakanichekesha sana. Zakaria, Zakaria chata 10. Anga nasoma jana, iko. Kanistua sana. Zechariah Zechariah mm -hmm. in chapter 10 quote Mhm. And they shall be mighty men which tread their enemies and empire and streets of battle I shall fight because the lord is with them and the riders on the horses shall be confounded hallelujah they shall walk out for fight, they shall walk out to fight, they shall go for battle but they will never come back crying kuna nomauti wa pengo hii ndio mmepigana miaga Let, let me tell you something zagaria is telling us no no no no no it is not the pages of war it is not how you are fighting they will go how to fight, yes but none of them shall come crying hallelujah amen wanaweza sivile na ukisoma hapo chini unasema mpendwa umeumia umeumia namna hii kwa nini sema hii ni ile mapigo nilipata katika nyumba za wapendwa hey. Katikati ya nyumba ya wapendwa yeah. nilikongewa huko yeah. Walienda vitani mimi nikaenda katika nyumba za wapendwa nikaongwa Wale walienda vitani walikuta salama sisi tulibaki katika nyumba ya wapendwa tulilia Haleluya Open your eyes today Open your eyes today the Lord wants to use you hallelujah the Lord wants to make sure he has used you. a amekutumia. God bless us. Let me read the last here. Matthew Matthew chapter 7. chapter 3. You know, the enemy is not about to let you go. But when he saw many Pharisees and Sadducees coming to his baptism. He said to them, "Brothers, no, no, no papers. Who has want you to flee from the wrath that cometh. bring forth fear poor made met for repentance. I like that much." kizazi the, robe, the spirit of me akaniambia Nizawao, <laughs> Mungu Kwa nini unabeba hiyo chuki moyoni Nita Why are you that bitterness in yourself? It will only kill you. No. Why are you that in yourself? It will only kill you. Tuna. Hallelujah. Meto Ma kuna mapendo ambao hawezi nena maneno yaliyo na neema. Maana ndani yao katika wika wa mioyo yao. Hallelujah. In the deepest. Wewe acha nikwambie kuna wasichana hawezi oneka. Kuna msichana hawezi nena. Najikuliwa yeah. na kwa familia boybers, Wakitoka, kwa ya Bonivas, anabiga. Wakitoka anaanza kumwambia, "Vile ni mmeona mama yako? Na bila roho amenizungumzia ni mjangu." <laughs> Because you are inside themselves ndani yao kuna hiyo roho ya kuangalia kila mtu ni mchawi. Hallelujah. Yeah. Mimi mama yangu alikuwa mchawi ama niachana na yule mwingine ninamwacha. Anaenda kwa mwingine kwa mwingine kwa mwingine. Royal injection inaingia. Because they are keeping birth fruits that are not worthy of repentance. Hallelujah kuna mtu leo tukianza unaweza nipigie simu niiche credit ikiwa yapo braza bado atibiwe tani nakwambia uliona vile mzee alikuwa amevaa sadi inaita credit ikiwa yapo ndugu waje tuongee baada ya credit imisha na leo umenipiga because uzai uzao unaostahili toba haleluya si si Mwana Yesu asikie. Haleluya. Mpaka sasa tuanze kujiuliza maswali. Christ the purpose of you being around. By the way, is it by mistake umekuja Ni kwa mistake, by mistake. You know, let's kwa nini bwana ameniumba na kaniweka hapa ni nini hiyo nataka na bibi Mungu mm. si tu na bibi maana hata sielewi ni kwa nini niko hapa maana ndio sijui kuniweka hapa ndani somebody ask god why am i still here why have you transported me to here see why have you transported me to that other ministry kwa mimi roho yangu inabakia tu mahali hapa. Kusudi gani ukaniweka katikati ya hao wapendwa? Kusudi gani choomba chere? Ukaniweka nikae hapa? Kusudi gani nimeishi? Kusudi gani nikaa hapa? Maana Bwana nisipotambua ili kusudi, nitaishi kufanya mambo yasiyo sahili. Nitaishi kuendana chia zisizo sahili. Nitaishi kufanya chia ya isiyo sahili. Chia yangu itakuwa kikwazo kila wakati nikikukuta kwako. Today God speak to my soul. Today je Baba, nini wa kingdom? Ukiwa katika mahali pako, si ni tu nijue kusudi langu. <laughs> si ifungue macho yangu ya roho, nielewe kusudi langu. Nifahamu kwa nini na ni nini unataka nami nisimame kwa miguu yako. Why do you ask God why? Kwa nini niko hapa siku hii ya leo? Mata nifundishe, bwana Bodhani Tumesikia kutoka kwako Gioba Jayo. Na ivi sasa Bwana tunanyenyekea. Na ivi sasa Bwana tunanyenyekea. Mara mingi tukiamna bila kujua tu amlako. Akika Bwana tunaangamia. Basi siku ya leo Gio. Siku ya leo Gio. Tembelea mtu mahali kumbelea mtu mahali fundisha mtu mahali fungua roho yako fungua kinywa chako fungua nafsi yako mwambie bwana akufundishe ambia bwana fundisha nafsi yangu ambia bwana fundisha roho yangu nimeteseka katika kuangaika nimeumia katika kujua siku ya leo bwana na nafsi yangu vile ninavyotaka nikutafute ifundishe roho yangu vile ninavyotaka nikutabute ni na ni nafsi yangu siku ya leo jehawaba vile ninavyotaka ninyenyekee mbele zako niangu my soul oh God. Fundisha nafsi God tumekataa kutembea peke yetu tena huu mwaka tumekataa kutembea peke yetu tena Jehova. Huu mwaka tumejiondoa katika vifungo zote. Huu mwaka tumejiachilia Bwana. Huu mwaka tumekunjika kama kanisa. Huu mwaka tumesuka mtakatifu ili mapenzi yako yakatimie katika nasi zetu siku ya leo. Bwana wa majeshi Jehova ajale kila roho, kila nafsi, kila buwana, kia yote. Tulienenda Bwana ikakuhudu kaamua kuleta maangamivu ya leo bwana tunagairi. siku ya leo tunatubu bwana Tunaomba ukatuongoze tunaomba ukaende nasi tunaomba bwana atuaze zetu. Tusiende tu hata moja. kama bwana tusitoke hapa bila kuenenda nawe chukulia mtakatifu mtakatifu chukuli baada ya siku ya leo onekana katika kila jambo kwa bwana hawakuna mwingine kaborea tendo mema tendo makubwa katika jina la Yesu Tunaoomba hata kwa nini. Amen. Amba tupie nyumba moja hapa kwenye